بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل علي عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدن هو يبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا مَّاكِثِينَ فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم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 سلطان بيت فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذَا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأغو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 قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر, فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلقف وليتلطفوا ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا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 قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفس فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل كغدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من لا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته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 الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع ان لا نضيع اجر من احسن عملا عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 قال إذ إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت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 قلت ما شاء الله، قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا منك. ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع لهم طلبا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 بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا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 أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا وإن إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعدل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لِفَتَاهُ هدى أبرح حتى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 ما الا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا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 زهما رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ويسألونك عن ذي قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه, وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى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 فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مُقلعَ الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احقنا بما لديه خبرا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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمادهم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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا